Tyhle ty zámky uh, jsou v Praze populární. Jak vidíte, tady jsou ty zámky taky. Ty zámky znamenají uh, spojení dvou lásek zamilovaných, kteří sem přijdou, uh, dají sem zámek. Uh, je to pro ně spojení navždy. Každopádně, prosím vám, nedělejte nám to. Radnice města Prahy každý rok utrácí velké peníze, aby uřezala všechny ty zámky. Tak jestli máte rádi české lidi, lidi v Praze, dovolte, aby radnice mohla utrácet peníze třeba za kulturu a nemusela tady řezat zámky. Díky.